ريس ستوريا كدير محلل ساهك لأيامين غادي قابلي ما انت ردولو محالي فرقنا انت ردولو محالي فرقنا خطوا شنع فجأه سيفيكاتي سفري فورتي جابي نلسى ريامة معاك جابي نلسى كيفاش زينة معار ريامات من بي بات محاك قندي اموري بالاستوريا قندي اموري بالاستوريا تجي <تصفيق> تخلي <تصفيق> وصية للي جاي بعدي سيري كاتيه امانة بين إيديه